Hej, velkommen til Langhøjskolen. Jeg hedder Rasmus og er lærer og tillidsrepræsentant for skolen. Her på skolen har vi 750 elever og et 500 lærere. Og alle mand knokler med opgaven både elever og lærere. Hej, jeg hedder Nikolaj Jeg er afdelingskoordinator på ESBO Høj. Høje. 7 Høje er en idrætscertificeret sæson, hvor vi bruger et idrætleje bevægelse til at understøtte børns udvikling og trækning. Hej, jeg hedder Kirsten Enemann, og jeg er en ud af tre faglige leder på Langhøjskolen. Langhøjskolen der ligger vi lige væk på børns danse og børns uddannelse, og det gør vi blandt andet via et projekt, det kalder PULS. Jeg hedder René Rasmussen Fyrholm, og jeg er centerchef i en center for skoleuddannelse. For uden at stå i spidsen for Langhøjskolen i dagligdagen, så bliver du ligeledes som skoleleder på Langhøjskolen en del af et samlet skolevæsen og et samlet skoleledernetværk. Jeg håber, at du føler dig inspireret til, måske at gå ind og læse mere omkring vores stingsprofil på u4.dk og håber jo også, at du muligvis er den, som vi kommer til at sige velkommen til her første i første som ny skoleder på Nandhørsformen.